Попри налагоджений відеозв'язок із Новомиколаївським районним судом, відповідачі, представники районного суду та співробітники відділу поліції No3 Запорізького районного управління поліції не долучилися до судового засідання. Хоча були про нього попереджені, сказала головуюча суддя Запорізького апеляційного суду Марина Тютюник. Апеляція полягала в тому, що працівники поліції не внесли моє депутатське звернення 29.04 відносно голови Новомиколаївської. Селищної ради Шамайди Сергія Івановича, який підробив рішення сесії 1-04, сам дописав пункт 5-9, рішення набирає чинності 7-04-21 року по ліквідації освіти. На нашій сесії цього пункту не було, на комісіях теж не було, а він сам вирішив дописати, тому що на сесії не ведеться відеофіксація на сайті Номиколаї ради, в повному обсязі не викладаються сесії, додатки до питань до сесії і після сесії. Також, хто що сказав, період сесії в протоколах не зазначається». Пункт 5.9 у рішенні сесії Новомиколаївської райради щодо реорганізації освітньої структури, яке набирає чинності 7.04.2021 року, з'явився пізніше, показують ці документи Сергій Чали. Каже, 29 квітня він звернувся до начальника відділу поліції номер 3 Запорізького районного управління з вимогою внести це до єдиного реєстру досудових розслідувань. Той, за словами Сергія Чалова, відповів, що цей пункт з'явився в рішенні сесії в результаті помилки секретаря, яка не призвела до порушення прав і свобод громадян «Заставив працівників освіти реєструватися заднім числом на звітник, щоб він не ліквідувалася ця освіта. Також він зробив ще одну освіту, де розтрата бюджетних коштів йде. Надо було спочатку ліквідувати, а тоді зробити труб. А так з бюджета і там людям платиться, і тут платиться заробітна плата. А також буде заплачувати і відпускник». Після того, як позивач виклав ці обставини, колегія Запорізького апеляційного суду вийшла до дорадшої кімнати, а потім ухвалила скасувати рішення Новомиколаївського районного суду від 24 травня і оголосити нову ухвалу. «Постановити нову ухвалу, якою зобов'язати Працівників ВП номер три ВНБ Запорізькій області внести відомості до ЄРДР за зверненням чалобу від 29 -го, -го, -го року. Закону... Повний текст ухвали Запорізького операційного суду оголосять 23 липня. Герман Дубінін, Вадим Тимченко, новини на Суспільному, Запоріжжя.